Continuarem combatent les desigualtats a la nostra ciutat i creiem que precisament intervenint sobre els serveis i sobre la renda infantil és un element transcendental. O sigui, el desenvolupament actual dels nostres infants té a veure amb la igualtat d'oportunitats del futur d'aquestes persones.